Na univerzitu odcházím před devátou, protože od 9:15 většinou mám školu, nějaké hodiny. Ale záleží to každý den jiný. Tak vstávám v 6 a no, zhruba asi hodinu mi to trvá, než se ráno nachystám, takže kolem sedmé, půl osmé. A můj vlak do školy odjíždí v sedm hodin ráno a do školy přicházím někdy ve tři čtvrtě na 8, protože v 7.50, to je za 10 minut 8, začíná vyučování. No, já, se, já jsem si dal teda takový režim, že abych byl jako v 8 hodin už ve škole. Já vlastně studuju fakultu umění v Ostravě a tam nemáme režim, že máme přednášky až třeba odpoledne a máme je jenom třeba třikrát v týdně ale je u nás, tak 70% se jedná o praktický výstup, tudíž jako máme od pondělí do pátku k dispozici ateliér, kde vlastně pracujeme na svých volných věcech, takže se snažím na těch svých volných věcech pracovat co nejvíce, takže se snažím jako co nejvíc využít ten čas té školy. A tak třeba jako 9 hodin už bývám určitě, jako na, na fakultě, ale ta škola je otevřena až do půl desáté, takže to využívám, jo, že pracuju až jako takhle do večera ve škole.